عورتوں سے قیامت میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگلا دینے والا ہوگا اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا عورت سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا قیامت کے دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہی ہوگی عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہے نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر تارک نماز ہوتی ہیں کچھ تو بہانہ بناتی ہیں بچوں کا پیشاب کپڑے میں لگا رہتا ہے افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پابند سلاد بنائیں شروع عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا آج کل کے دور کی وہ عورتیں جو ملازمت کرتی ہیں آفس دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہ ہوتی ہیں حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین